لك تريك انا بمثابة على راس السيني يترك هت السحة صوت شيب بطيمة فلسي بس بس بس ام ولا انا فر و انا كيل ذيم باش حيل انا بيك تيف لو بالك انا لا لك اللي قدمونا عندي شيل لذيب مو موجود انا منعين مرة ان اشوف مشهور بمحتوى على الفاضي عايشين دو عايشين دو لاقي ثوكس عايشين تحت وعايشين فوق ماسين جنب ماسيف شوك انا محصن نفسي بياسين دو ياسين دو عن الحسد هذه المرة صوتي من البصرة حد الحسد مو مهم الرقم لان المعنى فاق الحسد بسم الله علي ولا كان الباقي بس عايش ع غنيت كل تعب شن بنتن وباقعد ما نلبس نيكولس واو هالبيت انتيكي بس حبوا ودسر على البيت وبيت وانت صير شغلات سو كينكي بالليل تقول لك China made والسوق لك مليان حصري بالخرده كل شي تجيب والدولار يجيب الاصلي سمون بوف هاي كيد مليان اوبشنز وايكليك كليك ليش تتقلب لك هش بس انت موجود كسايتيك ليش زعلان ليش منهار تعال اعلمك وراي ايجار وراي سين وراي فانز ليش اهتم براي الناس ام بليز اوف شقاط حاب البيت يطلع منا طن فلوس بحديد شيل ماشي ماشي مال بيه شي ميل اتمنى تلاعيل جهنم مباجههن ماربيل لاتشو قلي شنو رايك قلي ترابوديك كيرا بلوري النظام البديل ما حيشوفو من الامل بسيطه ضنك حبل كده حننجيبه بالعيد بصراحه خلقنا ضيق من عدكم شواح صبرني عليكم الهدف اتاقده فو الذي خلق اشكاكم لو كنت فرانا اسحل بيكم Yeah. سواء يعجبك او لا ما عادش الي النسا انا ما استحي مع ما شاء وو اي سلك و اذ راح اشعل البي هالووركينج دوم كلمونا من خلف البي <تصفيق> ماكو مقارنه بين يو وناي دجي كنقل سايق انا بشط انا فاشف انا بدر راي بفاشفك في حجم لكسر ساقل لتوكي لكن انا انكر يا yeah, anchor greatest like greatest like لكي عالي لنا البيت will سويا so يا call me دو Majesty.